מה מוצב YouTube למי שלא מכיר אותי ידאן זה שם שרשמי דוב שארן מוצב את כל מי ששתה פה בחוץ גיתריטים שאנחנו אסנים ידאן פון שטת פיתเบן לבן נורת מונונן אקס מיכי ייהלי אריאל אוקינרול ניב אנאנ ותאל שחר אם אתם גם רוצים שתה פה תורניר אתם מוזמנים שוחל קד타 נגידא שלחם מתחזק רק לך חצי צדקה אהמ אמרי נצר אהמ אדד ומחאל נזכיר אם שברת ישחק לי שוקיתה מתחזק רק לך חצי צדקה ולי שתה פה תורניר לראות שאתם רשומים. אחרת לא תוכלו למשיך לשלבה, אבל בפעם הראשונה אני אראה אתכם. ורק אם תראו לי שאתם רשומים, אז תוכלו להתקדם. ועוד עדכון קצר, אינגבר, אני איתכם. מחר אמור להעלות סרטון חדש שלי עם עידן ליברמן. אנחנו עושים קאבר אקוסטי לאירפלן. סרטון מגניב להלאה, ואני מקווה שגם תאהבו את הסרטון הזה. אם אתה שואלים ממש 15 צפיות, כי שלחתי את סרטון לעידן שיראו אותו, והוא שלח את זה תודה רבה, עכשיו אתם, אני זה היה קצר וקולע כמו שאני לא עושה את הסרטונים, אתם מתוחדים. אם אתם חדשים כאן, תרשמו בכפתור האדום פה למטה, אני אוהב שאתם סיום ממש ממש מוזר לסרטון, ואנחנו נתראה בסרטון של וביום יש לנו אני